Tervetuloa Eduskunnan kirjaston järjestämään verkkokoulutukseen, joka järjestetään YouTube-kanavalla tänään 23. Päivä, maaliskuuta, kello 10. Ja minun nimeni on Tommi Peuhkurinen ja toimin EU-tietoasiantuntijana eduskunnassa. Mä sanon aluksi tästä tilaisuudesta muutaman sanan. Eli voit esittää kysymyksiä ja kommentteja koulutuksen aikana, tällä YouTubein chat-kanavalla. Voidaksesi osallistua tähän kommentointiin tarvitset Google-tilin. Tämä koulutusaineiston voi pyytää minulta koulutuksen jälkeen. Tuossa on sähköpostiosoitteeni tommi.peuhkurinenä eduskunta.fi. Koulutuksesta tallennettu video on myöhemmin katsottavissa eduskunnan kirjaston YouTube-kanavalla. Ja palautetta koulutuksesta voit lähettää kouluttajalle suoraan, vaikka sähköpostilla tai sitten eduskunnan kirjaston palautetta kirjastolle lomakkeella, joka löytyy kirjaston etusivulta www.eduskunta.fi kautta kirjasto alabannerista. EU-asioiden tiedonhaussa saa apua myös eduskunnan kirjaston tietopalvelusta kirjasto.tietopalvelu@eduskunta.fi. eduskunta.fi. Seuraava meidän Verkkokoulutuksemme järjestetään 13.4. Eurlex tietokannasta ja kouluttajana toimii Erika Beristrä. Tämän Tämänpäiväisen esityksen rakenne jakautuu kahteen eri kokonaisuuteen. Ensimmäiseksi käyn läpi EU-asian käsittelyn valtioneuvostossa ja sen jälkeen siirrytään EU-asioiden käsittelyyn eduskunnassa. Käsittely valtioneuvostossa. Mä avaan ton linkin, täällä valtioneuvoston sivulla on kerrotaan tästä samasta aiheesta, mitä nyt tulen käsittelemään tässä verkkokoulutuksessa. Eli täällä valtioneuvosto.fi, EU-asioiden käsittely ja nimenomaan valtioneuvoston näkökulmasta. Mutta tässä on tämä kokonaisuuskin aika hyvin, hyvin tosiaan esitelty tällä sivulla. Eduskunnan rooli myöskin. Joo, toi ennakointi ja vireilletulo. Siitä voisi sanoa sen verran, että kyseisen lainsäädäntöhankkeen vastuuvalmistelija on jo Brysselissä osallistumassa tähän valmisteluun, kun sitä komission lainsäädäntöaloitetta siellä laaditaan. Sen jälkeen, kun se komission lainsäädäntöaloite tulee tänne suomalaiseen käsittelyyn, niin se merkitään EUTORI-nimiseen tietokantaan, joka on tuolla valtioneuvoston kansliassa. Se on tämmöinen sisäinen tiedonhallintajärjestelmä. Ja jokainen uusi EU-säädösehdotus saa oman eu Et Sitä tietokantaa mä en tässä voi esitellä, koska se ei ole julkinen. Valtioneuvoston kanslia tekee aina ehdotuksen jokaisen EU-asian kohdalta omaksi vastuuministeriöksi, jossa siis valitaan se vastuullinen valmistelija. Merkittävissä EU-asioissa eutori-asia voidaan tehdä ennakoivasti jopa ennen säädösehdotusta. Et siit, niistähän on yleensä jonkinlainen ää, tieto olemassa näistä merkittävistä EU-asioista, ja sitten se eutori voidaan viedä sinne eutoritietokantaa jo ennen sen säädösehdotuksen antamista. Mutta se on siis vain merkittävimpiin EU-asioihin. Tässä diassa EU-asian käsittely valtioneuvostossa on nyt esitelty nämä eri toimijat, jotka valtioneuvostossa ovat tekemisissä EU-asian käsittelyn osalta. EU-ministerivaliokunta, valtioneuvoston kanslian EU-asioiden osasto, EU-asian komitea, EU-jaostot ja viimeisenä on vielä Suomen pysyvä edustusto Brysselissä. Mä kerron näistä kaikista tässä. Hetken päästä lisää, mitä, mitä ne tekee. No ylipäätään tästä EU-asian yhteensovittamisesta. Että tätä Suomen yhteensovittamisjärjestelmää kutsutaan poikkeukselliseksi, että vastaavanlaista ei ole ihan, ihan tuolla muissa EU-jäsenvaltioissa. Se koostuu siis virkamiesvalmistelusta, joka on se perusrakenne tässä asiassa. Sitten se EU-ministerivaliokunnan keskeinen rooli, EU-asian komitea, sen asettamat jaostot ja sitten eduskunnan informointi sekä sitten se Brysselissä sijaitseva pysyvä edustustomme. Sitten tämä ministeriön vastuuvalmistelija laatii joko e-kirjeen, u-kirjelmän tai perusmuistion kyseisestä lainsäädäntöaloitteesta. Näistäkin mä puhun tuossa kohta lisää, että mitä nämä on, nämä e-kirjeet ja u-kirjelmät. Valtioneuvoston kansliassa on tämmöinen Suomen EU-politiikkasivusto, jossa esitellään tällaista uutispohjaisesti, mitä, kuinka Suomi nyt paraikaa toimii erilaisissa EU-lainsäädäntöhankkeissa. No, ensimmäisenä mä esittelen tämän EU-ministerivaliokunnan, joka on siis tärkein, EU-toimielin valtioneuvostossa. Puheenjohtajana toimii pääministeri. EU-ministerivaliokunta laatii Suomen toimintalinjat EU-ministerineuvoston kokouksiin. Tuolla ministerivaliokunnassa esittelijänä toimii toimivaltainen ministeri, riippuen siis lainsäädäntö-hankkeesta. Sihteeristönä tälle EU-ministerivaliokunnalle on valtioneuvoston kanslian EU-asioiden osasto. Ja näissä Ahvenanmaata koskevissa asioissa Ahvenanmaa, Ahvenanmaan maakunnan hallituksen puheenjohtaja on mukana tässä EU-ministerivaliokunnan kokouksessa. Sitten toisena tämä valtioneuvoston kanslian EU-asioiden osasto. Ja heidän päätehtävänsä on EU-asioiden yhteensovittaminen valtioneuvostossa sekä tämä kansallisen yhteensovittamisjärjestelmän toimivuus he vastaavat siitä. Ja kuten jo äsken mainitsin, niin he ovat myöskin EU-ministerivaliokunnan sihteeristö ja ovat edustettuna myöskin EU-asioiden komitean asettamissa jaostoissa, joista muutama sana vielä myöhemmin. Tämä kanslian EU-asioiden osasto Osallistuu myöskin Eurooppa-neuvoston eli tämän huippukokouksen kokousten valmisteluun ja näihin EUn institutionaalisiin kysymyksiin liittyviin tehtäviin. Seuraavana tulee tämä EU-asioiden komitea, joka koostuu seuraavista instituutioista. Siellä on siis edustettuna ministeriöt, tasavallan presidentin kanslia, virasto, Suomen Pankki ja Ahvenanmaan maakuntahallitus. He käsittelevät useita ministeriöitä koskevia EU-asioita, kuten esimerkiksi hallituksen vuosittaisia EU-politiikan avoin tavoitteita. Yksi huomattava tehtävä EU-asioiden komitealla on se, että he päättävät näistä unionin toimielimiin lähetettävistä kansallisista asiantuntijoista. EU-asioiden komitea kokoontuu vuodessa noin 3-4 kertaa. Sitten EU-asioiden komitean hierarkisesti alapuolella sijaitsevat nämä EU-jaostot. Ja niitä on 35 kappaletta. Ja ne on sektorikohtaisesti tällaisia jaostoja, jotka on maatalous, ympäristö, talous, budjetti ja niin edelleen. Eli eri hallinnon aloittain. Ja koko tämä jaostojärjestelmähän on virkamiesvalmistelun perusrakenne. Kussakin jaostossa puheenjohtaja sihteeri tulevat toimivaltaisesta ministeriöstä. Laajassa kokoonpanossa EU-jaostossa on mukana myös etujärjestöt ja sidosryhmät. Suppeassa kokoonpanossa ainoastaan toimivaltaiset ministeriöt ja keskusvirastot. Se voi toimia siis kahdella eri tavalla, tämä, tällainen EU-jaosto. Laajassa ja suppeassa kokoonpanossa. No, sitten tämä... Suomen pysyvä edustusto Brysselissä, jonka jo mainitsinkin. Tämä on hiukan erillinen, mutta kuuluu kuitenkin tähän valtioneuvosto Mä avaan tämän linkin täältä. Joo, tässä on Suomen pysyvän edustuston kotisivu täällä Brysselissä. Eli tämä on tämmöinen uutispainotteinen tämä kotisivu ajankohtaista osio heti tässä etusivulla. Tästä näkee, että mitä ne on nostanut nyt viime aikoina esille. Tämä Pohjolan päivä näyttää olevan tänään 23.3. Ja se on muistettu myöskin täällä pysyvän edustuston sivulla. Sitten on työpaikkailmoituksia. Korkeakouluharjoittelijoille. Sitten on nämä edustuston esiintyminen sosiaalisessa mediassa. He ovat siis Twitterissä, Facebookissa ja kirjoittavat myös blogia. Tähänkin kannattaa tutustua, jos on aikaa ja kiinnostusta. Joo, siis Mitä tämä EU-edustusto sitten tekee, niin sen päätehtävä on valmistella EU-neuvoston, eli tämän ministerineuvoston, päätöksiä Suomen hallituksen ohjeiden pohjalta. Ja tässä varsinaisessa valmistelutyössä keskeissä roolissa ovat nämä virkamieskomiteat, joista tärkein on Koreper, joka saattaa olla monillekin tuttu nimenä. Koreperon on siis jäsenvaltioiden pysyvien edustajien komitea. Mä avaan senkin tuosta sen linkin. Eli tässä on tämä sivu tästä edustuston Euroopan unionin neuvoston eli ministerineuvoston suhteesta. Eli Euroopan unionin neuvosto edustaa näitä jäsenvaltioita. Eli neuvoston kokouksiin osallistuvat jäsenvaltioiden ministeri. Tässä on sitten tarkemmin selitetty tätä EU-asioiden käsittelyä nimenomaan Brysselissä. Ja koska siellä on myös suomalaisedustusto, niin se liittyy tämän luennon aiheeseen. Mut se KOREPER, jonka tuossa mainitsin, niin sekin työskentelee kahdessa eri kokoonpanossa. Se on siis tämmöinen virkamieskomitea, joka osallistuu tähän säädösvalmisteluun. KOREPER ykkönen ja KOREPER 2. Kosessa on Suomen pysyvä edustaja, tällä hetkellä suurlähettiläs Maria Rislakki. KOREPER 2. vastuualueita ovat yleiset asiat ja ulkosuhteet, talous- ja raha oikeus- ja sisäasiat sekä Eurooppa-neuvostojen eli näiden huippukokousten valmistelu. Sitten tässä KOREPER 1. jäsenmaita edustavat jäsenmaiden pysyvien edustajien sijaiset. Et se on siis erona tässä kokoonpanossa ykkösellä ja kakkosella. Et varsinainen pysyvä edustaja on tässä Koreper kakkosessa ja sitten hänen sijaisensa on Koreper 1. Tällä hetkellä se on siis suurlähettiläs Minna Kivimäki Koreper 1. Sitten tässä on Koreper ykkösen näitä vastuualueita. Siellä on työllisyyttä, sosiaalipolitiikkaa, terveyttä, kuluttaja-asioita, kilpailupolitiikkaa, liikennettä ja niin edelleen. Että tämä on ihan hyvä, hyvä sivu myöskin muistaa, jos on kiinnostunut, nimenomaan pysyvän edustuston roolista ja näistä KOREPER-valmistelukomiteoista ja heidän työskentelystään. Niin Kodeperin apuna siis toimii yli 200 työryhmää, että tämä on todella laajamittaista toimintaa, tämä valmistelu, valmistelu tuolla Brysselin päässä. Niin sitten nämä EU-puheenjohtajamaa, EU senkin voisi mainita tässä samalla, että tämän Euroopan unionin neuvoston Tämä vetovastuuhan vaihtuu aina puolivuosittain, ennalta sovitun aikataulun mukaisesti. Et Suomihan oli EUn puheenjohtajamaa 2019 syyspuolella viimeksi. Se oli kolmas kerta, kun Suomella oli tämä rooli. 1999 ja 2006 ja sitten tämä 2019. Et seuraava kerta taitaa mennä jo tuonne 2030 luulle kun Suomelle tulee tämä puheenjohtajamaan rooli. No siinä oli toi, ää, melko lyhyesti toi valtioneuvoston rooli, mutta sitten tämä eduskunnan rooli. Eli EU-asian käsittely eduskunnassa. Siitä tulee vähän laajemmin tästä tekstiä nyt. No on tavallaan linkissä, linkissä tietysti toisiinsa tämä valtioneuvoston osuus ja sitten eduskunnan osuus. Koronologisestihan se menee, että ensin, ensin se asia menee sinne valtioneuvostoon ja sitten sen jälkeen se tulee tänne eduskuntaan. Mä avaan tämän eduskunnan EU-sivun tässä. Eli tässä on nyt EU-asiat eduskunnassa pääsivu. Tämä pääsivu, niin tässä on huomattavaa se, että esimerkiksi nämä EU-toimijat, niin ne on laitettu tänne oikeaan sivustaan, että siellä on linkkejä sitten eri EU-toimijoihin, näihin nimenomaan Suomen osalta, eli valtioneuvoston EU-sivuihin ja sit edellä mainittuun Suomen pysyvään EU-edustustoon, ulkoministeriön Eurooppa-tiedotukseen, sitten Euroopan parlamentin Suomen toimistoon, komission Suomen edustustoon, ja sitten parlamentin Suomesta valittuihin jäseniin. Et täällä hän toimii näillä keskeisillä EU-toimielimillä, Euroopan parlamentilla ja Euroopan komissiolla on molemmilla omat toimipisteet. Jotka ovat siis normaalisti auki yleisölle ja he kertovat sitten EU-toiminnasta tiedon tarvitsijoille. Nyt tästä vielä tästä EU-asioiden pääsivusta eduskunnassa, niin tähän on koottu uusimpia EU-aiheisia tiedotteita. 19.3. eli se on viime perjantaina, kun on ollut Suuren valiokunnan kokous, niin tällainen tiedote on sen jälkeen sitten laadittu tänne eduskunnan palvelimelle. Siellä on ollut silloin teollisuusilmasto- ja maatalousaiheita esillä. Sitten tällä pääsivulla on näitä uusimpia valtioneuvoston e-selvityksiä, joista mä puhun kohta lisää, uusimpia u uusimpia toisia asioita. Joo, mutta palataan vielä tähän diaan, missä nyt mennään tähän, niin tähän eduskuntakäsittelyn perusrakenteeseen. Eli eduskunnassa keskeinen toimija unioni asioissa on suuri valiokunta. Se on se varsinainen EU-valiokunta. Mutta sitten jos asia koskee yhteistä, siis EUn yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, niin silloin käsittelyn tekee ulkoasianvaliokunta. Ja erikoisvaliokunnat toimii molemmissa tapauksissa lausunnonantajina. Valtioneuvostolla on velvoite Suomen perustuslain 96 pykälän ja 97 pykälän mukaisesti Antaa eduskunnalle tietoja EU-asioista ja niitä koskevasta päätöksenteosta, jotta eduskunta voi sitten ottaa kantaa näihin kyseisiin asioihin mahdollisimman parhaissa vaiheessa. No tässä on nyt tällainen kaavio vielä tästä näistä eduskunnan toimijoista EU-asian käsittelyn osalta. Eli ensimmäisenä on tämä suuri valiokunta, joka on se keskeinen toimija EU-asioissa. Sitten oli tämä ulkoasianvaliokunta, johon tulee nämä yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa käsittelevät asiat. Sitten erikoisvaliokunnat antavat näitä lausuntoja tarvittaessa. Ja sitten tietenkin täysistunnossa myöskin saatetaan käsitellä EU-asioita. Varsinkin silloin, kun joku direktiivi vaatii kansallista toimeenpanoa, niin se tulee sitten hallituksen esityksenä tänne eduskuntaan. Ja täysistuntokäsittelyyn myöskin. Ja sitten tarkemmin tästä suuresta valiokunnasta. Avataan toisivu tuosta. Eli suuren valiokunnan kotisivu. Tällä kotisivulla on tämmöinen lyhyt esittely suuren valiokunnan toiminnasta. Eli käsittelee EU-jäsenyyteen liittyvän kansallisen politiikan valmistelua paitsi ulko- ja turvallisuuspolitiikan osalta, joka kuuluu siis ulko-aseanvallakunnan toimivaltaan. Tähänkin on kerätty näitä suuren valiokunnan uusimpia tiedotteita ja uusimmat lausunnot, mitä suuri valiokunta on nyt antanut. Seuraava kokous on huomenna keskiviikkona 24.3. Kello 13. Yleensä siis suuri valiokunta kokoontuu keskiviikkoisen ja perjantaisin. Täällä on sitten tämä viikkosuunnitelma annettu myöskin ja sitten uusimmat pöytäkirjat. Ja tuota voisi vilkaista tuota huomista esityslistaa tähän suuren valiokunnan kokoukseen. Eli tässä on nämä asiat, mitä huomenna tullaan käsittelemään. Suuressa valiokunnassa. Sinne on saapunut erilaisia e-selvityksiä, jotka on sitten käsittelyssä huomenna. Sitten myös jatkokirjelmiä. Ja mä puhun näistä ue- ja jatkokirjelmistä tuossa vähän ajan päästä vielä lisää ja kerron mitä ne tarkoittavat. Sitten on ollut myöskin tuota valtioneuvoston kirjelmää eli tätä u kirjelmää on tullut ja saapuneita lausuntoja, jotka liittyy u Mutta tämä on hyvä tapa seurata tosiaan niin kuin tätä Suuren valiokunnan työskentelyä, Katsoon näitä tuota, esityslistoja ja sitten tietenkin kokouksen pöytäkirja, joka laaditaan sit sen jälkeen, kun se kokous on ollut. Tuossa nyt uusin on tämä 5.3. perjantaina Suuren valiokunnan pöytäkirja, niin katsotaan sitä. No tässä niin kuin tämä pöytäkirjan rakenne kokouksessa, tuossa on kellona, että se on ollut lyhyt kokous, vaan kahdeksan minuuttia. Ja sitten läsnä olevat kansanedustajat, puheenjohtajana Satu Hassi. Ja sitten nämä varsinaiset asiat. Siellä on ollut valtioneuvoston e-selvitys E3 2020 ja siihen liittyvä jatkokirjelmä EJ1-2021. Ne on ollut siellä käsittelyssä. Ja sitten tämä valtioneuvoston selonteko EU-politiikasta, jota mä näytän myös myöhemmin vielä. Se on nyt keskeneräinen asia. Että kyllä täällä on ollut aika monta asiaa sitten kuitenkin. Pöytäkirjassa. Niin katsotaan sitten loppuun, että miten se merkitään sitten. Lähinnä tuossa on todettu, että mitä sinne on saapunut valiokuntaan. Seuraava kokous, perjantaina 12.3. Ja valiokuntaneuvos on sitten kirjoittanut tämän pöytäkirjan. Joo, tästä suuresta valiokunnasta vielä, niin se siis tekee päätöksen eduskunnan kannasta. Perehdyttyään ensisijaisesti tähän EU-päätösehdotukseen joka on siis se komission lainsäädäntöaloite sekä sitten tuolla valtioneuvoston laatimaan kirjelmään ja sitten vielä erikoisvaliokunnan lausuntoon. Ja suuren valiokunnan kannanotto velvoittaa valtioneuvostoa poliittisesti. Ennen EU-ministerineuvoston kokousta toimivaltainen ministeri tulee suureen valiokuntaan kuultavaksi. Ja siellä se saa eduskunnan evästyksen, tämä kyseinen ministeri. Suurella valiokunnalla on mahdollisuus myös pyytää muita selvityksiä asioiden valmistelusta Euroopan unionissa. No sitten tämä ulkoasien valiokunta ja sen rooli EU-asioiden käsittelyssä, josta mainitsinkin jo vähän, niin siitä voi nyt sanoa, että se käsittelee EU-asioita kuulee ministereitä sekä päättää eduskunnan kannasta. Eli samat asiat kuin suurella valiokunnilla. Mutta isoin ero on siitä, että se käsittelee vain tämän EUn ulko- ja turvallisuuspolitiikan osalta. Et muut asiat menee sinne suureen valiokuntaan. Ja sitten ne erikoisvaliokunnat, niillä on merkittävä rooli, koska ne vaikuttaa eduskunnan kannan muodostukseen näillä antamillaan lausunnoilla. Ja ne antaa siis pyydettäessä lausun. Ne ei anna jokaista asiasta. Ja lausuntojen määrä sen takia just vaihteleekin laajalti vuosittain. No Sitten tästä eduskunnan tiedonsaannista EU-asioista, josta taisi jo mainitakin tuossa vähän. Nyt tuon sivuston voisikin avata. Täällä on siis kerrottu tästä vähän laveammin, mihin tämä perustuu tämä eduskunnan informointi näiden eri, eri asiakirjatyyppien osalta. Eli ekana nämä U-asiat. Eli eduskunnalle tulee ehdotukset, joista päätetään Euroopan unionissa, ja jotka muutoin perustuslain mukaan kuuluisivat eduskunnan toimivaltaan. Tämä velvoite tulee tästä perustuslain 96 pykälästä, eli nämä niin sanotut unioniasiat, u -asiat. Sitten Perustuslain 97 pykälästä voidaan johtaa nämä niin sanotut Eurooppa-asiat, E-asiat. Suurella valiokunnalla ja ulko valiokunnalla on rajoittamaton oikeus saada valtioneuvostolta tietoja asioiden valmistelusta eu -ssa. Eli nämä tulee yleensä sellaisena ministeriöiden kirjeenä sitten, nämä E-asiat. Mutta ensimmäiseksi tää U U -asiat, -asiat, nämä U-kirjelmät, U-asiat, unioniasiat, nämä siis kaikki viittaa samaan asiaan. Kaikkea kolme ilmaisua voidaan käyttää. Eduskunnan toimivaltaan kuuluvat ehdotukset lähetetään eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmällä, eli tällä U-kirjelmällä. Mitä siihen U-kirjelmään sisältyy? No, siinä on komission ehdotus, muistio esityksen sisällöstä ja vaikutuksista sekä sitten se valtioneuvoston kanta-asiaan. Se varsinainen prosessi, alkaa tuolta ihan istuntosalista, että eduskunnan puhemies päättää, että U-kirjelma lähetetään suureen valiokuntaan tai sitten näissä ulko uh, ulkopolitiikka-asioissa ulkoasian valiokuntaan ja sitten määrää, mitkä erikoisvaliokunnat antavat asiasta lausuntoonsa suurelle valiokunnalle. Tosiaan täysistunnossa tämä tapahtuu. Ja nämä u löytyy tuolta eduskunnan verkkosivuilta vuodesta 1998. Olen ottanut esimerkiksi U-asiakirja U2 2015 ihan tämän mallina, että minkä näköinen asiakirja on kyseessä. Avataan tuo linkki. Se näyttää olevan nyt vähän hitaalla. No niin, tulee se sieltä. Eli täältä ylhäältä tämän saa tämän varsinaisen osoitteen tälle kyseiselle sivulle. Eli se on täällä eduskunnan julkisella palvelimella, eduskunta.fi ja kirjelmissä. Ja sitten tämä tunniste U2 2015. Eli tässä on niin esimerkki nyt tällaisesta valtioneuvoston U-kirjelmästä, joka on siis lähetetty eduskunnalle. Tässä kyseisessä U-kirjelmässä on kyse siis... Direktiivin 2011 numero 16 EU-muuttamisesta. Tämä liittyy tällaiseen tietojen direktiivin muuttamiseen verotuksen alalla. Mutta varsinaisesti tämä U-kirjelmän rakenne, niin tässä on tämä päivämäärä, koska se on annettu. Kyseinen ministeri ja neuvotteleva virkamies on varmentanut tämän. Ja sitten tästä alkaa tämä muistio. Valtiovarain ministeriössä tehty muistio. 7.4.2015. Tässä on muuten tämä eutoritunnus, joka on keskeinen siellä valtioneuvoston sisällä. EU 2015 0758. Että se on heille siellä valtioneuvoston eu -tieto, tietojärjestelmässä. Tuo on aika keskeinen viiten numero. Sitten tässä on tämä ehdotus, ehdotus direktiivin muuttamisesta selitetty yleistä, ehdotuksen tavoitteet, pääasiallinen sisältö, ehdotuksen oikeus perusta, vaikutukset, ahvenanmaan asema, ehdotuksen valmistelu ja sitten valtioneuvoston kanta lopuksi. No, okay kirjelmistä siirrytään näihin e-kirjeisiin, eli e-asioihin, Eurooppa-asioihin. Näissähän on siis kyse tästä valtioneuvoston selvityksestä muussa kuin eduskunnan toimivaltaa kuuluvassa asiassa. Ja e-kirje on tavallisesti yksittäisen ministeriön kirje. Me lähetetään suoraan ministeriöstä suurelle valiokunnalle, että niitä ei käsitellä ää, tuolla täysistunnossa eduskunnan puhemiehen toimesta. Ja päättää itsenäisesti, antavatko ne asiasta lausunnon. Nämä, nämä on verkossa vuodesta 2001. Tuossa nyt esimerkkinä yksi tota E4 vuodelta 2013. Katsotaan, minkä näköinen on E-kirje. Se on siis tämän näköinen, joka on lähetetty suoraan eduskunnan suurelle valiokunnalle opetus- ja kulttuuriministeriössä laadittu 2013. Tämä tota, käsittelee digitaalisia sisämarkkinoita. Ja täällä on sit pohjalla komission lainsäädäntöaloite, COM 2012 789 viitteenä. Ja täällä on sitten varsinainen tekstiosuus. Niin ja täällä loppuun on sit liitetty tämä komission tiedonanto sisällöstä digitaalisilla sisämarkkinoilla COM 2012 numero 789. Se on täällä sitten lopuksi tämän muistioosuuden jälkeen, missä on selitetty tätä, mistä hankkeessa on kysymys. Sitten U- ja E-asioiden ohella on nämä UTP-asiat, jotka siis käsittelevät tätä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Ja ne tulee vireille myöskin valtioneuvoston selvityksellä, joka on siis statukseltaan vastaava kuin nämä E-kirjeet. Niillä informoidaan eduskuntaa. Ja ne perustuu siis tähän perustuslain 97 pykälään nämä valtioneuvoston selvitykset, kuten ne e-kirjeetkin. Ja suurin osa niistä kirjeistä on, käsittelee tätä EUn ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, mutta joukossa on myös joitakin YKta koskevia asioita. Ja nämä UTP-asiat löytyy verkossa vuodesta 2003. No, sitten on vielä noiden kolmen edellisen asia, asiatyypin ohella, Tällainen historiallinen jäänne kuin Y-asiat, eli yhdentymisasiat. Että jos törmää Y-tunnukseen jonkun EU-asian yhteydessä, niin ne viittaa näihin vuonna 1994 eduskuntaan tulleisiin asioihin. Eli Silloinhan Suomi oli etäjäsen, kuuluu tähän Euroopan talousalueeseen. Vielä ei ollut EU-jäsenyys olemassa. Se tuli vasta 1995 alusta. Ja näitä Y-kirjelmiä ei ole vieläkään koko teksteinä eduskunnan verkkosivuilla. Että ne pitää sieltä valtiopäiväasiakirjoista sitten hakea paperisesta muodosta. Sen sijaan nämä U- ja E-asiat voivat saada myöskin jatkokirjeitä. Eli tämmöinen jatkokirje voi syntyä kahdessa eri tilanteessa U- ja E-asioissa. jos ehdotus muuttuu niin oleellisesti aiemmasta ehdotuksesta, että uusi ehdotus edellyttää Suomen kannan uudelleenarviointia, niin silloin syntyy jatkokirje. Tai jos siihen ehdotukseen lisätään jotain eduskunnan toimivallan alaan kuuluvia uusia asioita, joihin eduskunta ei ole aiemmin ottanut kantaa, niin silloinkin voidaan sit laatia vielä jatkokirje. Nämä u-jatkokirjeet, UJit, ne on verkossa vuodesta 2001 ja e e-jatkokirjeet on samoin vuodesta 2001 verkossa. Et niitä, on, niitä on lisälty sinne että niilläkin voi hakea sieltä eduskunnan hakupalvelusta. No sit mä ottanut tästä koko prosessin kuvaamisesta tämmöisen sähkörahadirektiivin esimerkiksi niin kuin havainnollistamaan tätä, että kuinka tämmönen yksi asiakirja liikkuu siitä komission lainsäädäntöehdotuksesta joka siis laaditaan siellä Brysselissä, ja sitten kun se tulee Suomeen, mitä asiakirjoja syntyy, ja sitten siitä valmistuu direktiivi, joka vaatii kansallisia toimeenpanoja Suomen osalta, ja sitten siitä lopulta sit tulee näitä säädöksiä Suomen säädöskokoelmaan. Eli mä avaan tuosta nyt tuon komission lainsäädäntöaloitteen, Tämä on se, niin se varsinainen pohjaasiakirja. Sähköisestä rahasta. com 208 Ja täällä on eri kieliversiot, mutta tässä on nyt tämä suomenkielinen versio. Noin. Joo, sitten se lähetetty tänne Suomeen ja siitä on tehty eutoriasia numerolle 2008. 1488, jonka jälkeen se sitten lähetetään eduskuntaan saaden tunnuksen U4 2009. Siinä sitten on sekä valtionneuvosto että eduskunta ottanut kantaa asiaan, josta sitten se palautuu jälleen sinne Brysseliin ja siitä on syntynyt direktiivi 110-2009, joka vaatii sitten Suomen päässä edelleen kansallista toimeenpanoa, joka on sitten saatettu vireille eduskunnassa hallituksen esityksenä numero 2 kautta 2011. Joo, yritän avata tuon hallituksen esityksen, niin siinä on sitten linkit noihin... Finlexissä oleviin syntyneisiin säädöksiin, joita tuli useampi kappale tämän sähkörahan osalta. Joo, eli siis. 899 kautta 2011 ja sitten ihan tänne 907, niin tässä on nämä linkit tuonne Finlexiin. Että. Tästä nyt voi avata vaikka tuon 905. Se on laki tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta annetun lain neljännen pykälän muuttamisesta. Tää on tätä sähköisen rahan liikkeelle laskua. Koskee tämä pykälä, pykälämuutos. Joo, mutta tämä oli tämmöinen niin havainnollistava esimerkki tästä koko prosessista. Mutta nyt sitten vielä tuota tästä eduskunnan roolista. Näiden EU-asioiden käsittelyssä. Eli hallitus antaa tiedonantoja selontekoja, hallintoa ja kansainvälisiä suhteita koskevista asioista. Ja tiedonannon päätteeksi voidaan vielä äänestää valtioneuvoston tai ministerin luottamuksesta. Ne voivat olla myös EU-asioita. Esimerkiksi tällä hetkellä on käsittelyssä eduskunnassa valtioneuvoston antama selonteko EU-politiikasta tämä VNS 7-2020. Se on valtioneuvoston selontekomenettelyllä täällä käsittelyssä, asiantilan käsittelyssä. Käsittelyvaiheena asiantuntijakuuleminen. Ja koska tämä on näin laaja aihe, tämä selonteko EU-politiikasta, niin valiokuntakäsittely tapahtuu siis kaikissa valiokunnissa. että sieltä tulee lausuntoja sitten. On myös suureen valiokuntaan ja kaikkiin muihinkin. Täältä näkee sitten näitä tapahtumia, kun avaaton valiokuntalinkin, että mitä siellä on, mitä kussakin valiokunnassa on tapahtunut. Siellä on lueteltu nämä asiantuntijat, ketä on ollut kuultavana. Esimerkiksi nämä on talousvaliokunnassa olleita. Sitten tästä ministerien kuulemisesta, sekin on aika mielenkiintoinen, kun osat tätä kokonaisprosessia. Taisin tuossa mainita jo aikaisemmin, että, että aina kun on tämä EU-ministerineuvostojen kokous siellä Brysselissä, niin ministerit tulee ennen sitä kuultavaksi suureen valiokuntaan. Ja ne esittelee näitä neuvostossa käsiteltäviä asioita suurelle valiokunnalle. Ne on siis normaalisti järjestetään neuvoston kokousta edeltävänä perjantaina. Valiokunnan jäsenille, siis suureen jäsenille, toimitetaan etukäteen neuvoston asialista ja jokaiseen asiakohtaan liittyvä ministeriön muistio, jossa on merkittynä tämä valtioneuvoston kanta. Tällä yritetään varmistaa, että asian valmistelu on edennyt suurempokan edellyttämällä tavalla ja annetaan ministerille toimivaltuus tulevia neuvotteluja varten. Sitten kun se kokous on siellä neuvostossa ollut, niin sen jälkeen asianomaisesta ministeriöstä laaditaan kirjallinen kokousraportti suurelle valiokunnalle muutaman päivän sisällä. Ja jos ministeri on neuvostossa jostain syystä joutunut poikkeamaan yhteisesti sovitusta kannasta, niin silloin hän on annettava selvitys ja perusteltava toimintalinjansa suurelle valiokunnalle. Sitten tästä kansainvälisestä yhteistyöstä, mitä on eduskunnan ja, ja tota Brysselin välillä, niin suuri valiokunta ja ulkoasian valiokunta tapaavat näitä kotimaisia europarlamentaarikkoja säännöllisesti. Vieraillaan Brysselissä, tavataan komissaareja, korkeita virkamiehiä ja Euroopan parlamentin jäseniä. Samoin EU-edustuston, Suomen EU-edustuston virkamiehet siis antaa valiokunnalle tietoja asian valmistelusta. Sitten on tämmöisiä kansainvälisiä yhteistyöelimiä, esimerkiksi tämä COSAC. Se on tämmöinen EU-jäsenvaltioiden, EU-valiokuntien yhteistyöelin. Voin avata senkin tähän. Conference of Parliamentary Committees. For union affairs of parliaments in the European Union. Joo, eli täällä on siis pari kokousta per vuosi ollut yleensä tällä Kosakilla, jossa nämä EU-valiokunnat siis eri jäsenvaltioista kokoontuvat. No sitten näillä kansallisilla parlamenteilla on myös tämmöinen sähköinen EU-tiedon Tiedonvaihtokanava eli IPEX-foorumi, johon eduskuntakin siis osallistuu. Mä avaan tän IPEX-sivun. tämä on siis The Platform for EU Interparliamentary Exchange. Täällä voi siis vaihtaa tietoja sitten ja vaihdetaan tietoja näiden EU-asioiden käsittelystä kussakin jäsenvaltiossa. Sitten pitää vielä mainita tämä eduskunnan Brysselin toimisto. Eli eduskuntaa palvelee EU-asiassa oma tällainen Brysselin toimistonsa, joka on osa eduskunnan EU-sihteeristöä. Sen päätehtävä on seurata näitä EU-lainsäädäntöaloitteita jo mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Ja sitten kertoa tänne eduskuntaan, että mitä siellä Brysselin päässä tapahtuu. Brysselin asiantuntijalla on myös Twitter-tili, jota hän päivittää säännöllisesti. Et siitä voi seurata myös näitä kuulumisia Brysselin päästä. Mutta täällä eduskunnan sivustolla on myöskin Brysselin toimistolle oma... oma sivunsa, jossa kerrotaan sitten tästä työstä. Tuossa on maininta, että Brysselin asiantuntija tiedottaa ajankohtaisista EU-asioista Twitter-tilinsä kautta, että se lienee tämmöinen ajantasaisin tiedotuskanava ja toimittaa myös ajankohtaisia tietoja ja eduskuntaan, tukee eduskunnan työtä tältä osin ja on vahvasti yhteistyössä MEPPien kanssa. Ja laatii tällaisia EU-viikkokirjeitä, jotka kannattaa tässä mainita. Että kerran viikossa tulee tämmöinen EU-viikkokirje eduskunnan Brysselin toimistosta. Tässä on nyt viimeisin, joka on tullut 22.3. eli eilen. Siinä on käsitelty parlamentin tapahtumia. Komission tapahtumia, etenemissuunnitelmia ja julkisia kuulemi, kuulemisia. Sitten ministerineuvoston kuulumiset myöskin. Tämä on niin koko EU-toiminta. Tämäkin on hyvä tapa seurata, mitä EU-ssa tapahtuu. Erittäin pätevästi kirjoitettu raportti. Niin, siis tämä Brysselin toimisto ja se erityisasiantuntija siellä niin avustaa ja osaltaan vastaa myös Brysseliin suuntautuvista kansanedustajien virkamatkoista. Nythän niitä ei tämän pandemiakriisin vuoksi hirveästi varmastikaan ole, mutta normaalioloissa tätä tapahtuu. Ja ylipäätään ovat kiinteessä yhteistyösuhteessa kotimaisiin europarlamentaarikkoihin. Tämä sijaitsee siis siellä Euroopan parlamentin tiloissa Brysselissä, missä on helppo sitten olla yhteistyössä näiden MEPPien kanssa. Tässä tämä mun koulutusaineisto oli nyt ja esiteltynä EU-asian käsittely Suomessa. Ja vielä kertauksena, että tämän koulutusaineiston voi pyytää minulta sähköpostitse, tuossa on minun sähköpostiosoite, ja sitten tämä tallennettu video on katsottavissa Eduskunnan kirjaston YouTube-kanavalla koulutuksen jälkeen. Voit lähettää palautetta suoraan minulle, tommi.peuhkornelta tai sitten Eduskunnan kirjaston palautetta kirjastolle lomakkeella, joka löytyy kirjaston etusivun alabannerista. Kiitos.